السلام عليكم خياتي وشراكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي وتكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله أنتم ما شوفوا الفيديو تكونوا كامل متهنيين حياتي كيما راكم يعني اليوم جبت لكم لي محبين الوصفات السهله آه والاقتصاديه جبت لكم موسكوتش سنوا بطريقه سهله بواحد المكون رايح يزيد لها يعني آه في البنه والطراوه رايح يعطي لها يعني ذوق خاص بها آه كيما قلت لكم هذا يعني الموسكوت رايحين نديروها غير بزوج حبيبات بيض لكن آه الكميه اللي راح تعطيها لكم رايح تعطي لكم تقريبا 24 حبه كيما راكم تشوفونا هنا قطعت الحبه كبيره وانتم يعني كل وحده كيفاش تحب تقطعها ما نطولش على خياتي ونبداو في الوصفه تاعنا اليوم هنا كيما راكم تشوفوا درت زوج حبات تاع البيض مع كاس تاع سكر عادي انا هنايا دائما نستعمل الكاس اللي يوزن 200 ملل درت لهم قريصه تاع الملح ونطلعهم مليح بالباتر تقريبا 3 دقائق ولا أربعة بعد ما نشوفو الخليط تاعنا ثقال يولي لنا كيما المايونيز نبداو نزيدو في كاس تاع يعني بنفس الكاس اللي كيلت كي به السكر رايح نكمل كامل مكونات التوابل وهنا اللي ما عندهاش عادي تقدر تستعمل فوي ولا فا المهم السكر تذوبو مليح مع البيض يعني باش تعطي لكم هذا المسكوت نتيجه مليحه كما قلت لكم لازم السكر تاعكم تذوبوه بعد ما الخليط تاعي ضعف رايحه نزيد هذاك الكاس تاع الزيت هنا خياتي الزيت نديروه غير بالعقل باش ما نتيجه مليحه المسكوتشو تاعكم تجي اسفنجيه وطريه ولون تاعها يعني رايح يجي مخالف على اللون تاع المسكوتشو العاديه بعد ما نكمل هذاك الكاس تاع الزيت هاد المسكوت رايحين نديروا لها واحد المكون يعني هو اللي رايح يزيد لها في الطراوه والبنه اللي هي زوج علب تاع ياوغ طبيعي يعني اي نوعيه تكون عندك استعمليها المهم تكون ذوق الفاني يعني باش الذوق تاع المسكوتومه يتبدل لناش انا استعملت هذه النوعيه كما قلت لك انت اي نوعيه تكون عندك استعمليها هنا راح نفرغ ياوغ تاعي في كاس نفس الكاس اللي كيلت كي به ما راحش يتعمر لي مليح رايح نكمل نزيد نعمرو بالحليب كيما راكم تشوفوا نخلطوا مليح ونزيدوا للخليط الاول يعني صدقوني المسكوتشو تاعكم بهذه الطريقه راح تجي بنينه بزاف انا في هذا المسكوتشو استعملت زوج مغارف تاع كاوكاو نتي تقدر يعني لي ما عندهاش الكاوكاو تقدر تستعمل الكوفرط ولا جوز الهند اللي هو نواه كوكو لكن التزيين كي تزين المسكوتشو تاعها ما يعني ما ديرش الكاوكاو اذا دارت جوز الهند تزينها بجوز الهند اذا دارت الكوفرط تزينها بالكوفرط هنا يعني ما نخلط المكونات توعي بزاف تقريبا واحدة دقيقه كي يدخل لي هذاك الياوت والكاوكاو في الخليط تاعي نحبس يعني شوفوا الخليط اللي نتحصلوا عليه هنا رايحه نزيد الفارينة الكميه تاع الفرينه كامل راح نديرها هي زوج كيسان ونص هنا درت الكاس الاول مع زوج خمارة تاع الحلوه مع قريصه تاع الملح في المسكوتشو الفارينة تاعنا لازم نغربلوها باش نخرجوا لهذاك الهواء اللي يكون فيها هنا في بعض الاحيان يعني الخميره تاعكم تلقاو فيها حبيبات خاصه في الشتاء يعني على بالكم الشتاء فيها الميديتي بزاف والرطوبه والخماره تاعنا يعني دير لنا الحبيبات من الاحسن في الحلويات دائما الخماره تاعنا نغربلوها هنا خياتي بعد ما ندخل هذاك الكاس الاول تاع الفارينة نزيد الكاس الثاني وفي الاخر نزيد نص كاس هنا شوفوا مازالها خفيفه بزاف رايحه نزيد لها الكاس الثاني تقريبا رايحه تدي لكم 500 غرام تاع فارينة انا هنا خياتي يعني قبل ما نبدا المسكوتو تاعي نديرها وجدت السنيوة اللي رايحه ندير فيها هذا دل المسكوتو درت لها كميه تاع الزيت مع كميه تاع الفارينة مشيت الفارينة مليح كما على بالكم المسكوتو خفيفه بزاف يعني ما لازمش تلصق في السنيوه هنا زدت هذاك النص تاع الكاس باش مباشره نفرغ الخل تاعي في السنيوه هذا هو الخل اللي نحوس عليه ما يخفف بزاف ما هو ثقيل يعني شوفوا الخلط كيفاش يجي ايلاستيكي اه اه اه وهنا السنيوه تاعي اللي رايحه ندير فيها كيما راك تشوفوا يعني هذه السنيوه رايحه تقطع لكم تقريبا 24 حبه يعني وشتو الحبه انا قطعتها شويه كبيره هنا ندير كميه تاع الزيت نمشيها مليح في السنيوه وندير كميه تاع خاصه اللي عندها السنيوه تاعها للسق دير الفارينة الفرينه مليح وديرها في الفريجيدار واحد نص ساعه باش المسكوتش يتحى ما سقش انا هنا يعني سنيوة تاعي ما السقش لكن درت لها الطريقة انا ما حبيتش نطول خياتي في الفيديو باش ما يجيش طويل مباشرة فرغتها في سنيوة سقمت لها مليح السطح تاعها رايحه ندخلها على مية و سبعين درجة في الفرن يعني ما نشوفها طابة نطفي عليها وهنا خياتي رايحه نوجد الشوكولا رايحه نزين بها انا هنا درت 150 تاع شوكولا بالحليب رايحه ندير لها مغرفه تاع زيت بعد ما ذوبتها في حمام مائي كيما راكو تشوفوا لها مغرفه تاع زيت وزوج مغارف تاع حليب ونخلطوا مليح بعد ما نخلطوها رايحه الشوكولا تاعنا تيبس لنا روحها يعني هذه الخطوه عاديه كي في الشوكولا اي نوعيه تاع يعني خياتي هنا شوفوا الشوكولاته تاعنا كيفاش عاودت جمدت وشدت روحها مباشره رايحه نديرها على الفرن نزيد لها يعني مع نزيد لها مغرفات تاع الحليب رايحه تعاود تولي كيما كانت يعني رايحه تولي خفيفه هنا بعد ما نزيد لها خياتي هذيك المغرفة تاع الحليب انا هنا راني درتها على النار رايحه تولي خفيفه ونقدرو نمشوها على المسكوتشو تاعنا يعني شوفوا كيفاش تولي نديرها على جهه تبرد فهذا الوقت يعني كيما قلت لكم المسكوتشو ما, ما يحيش وقت كبير هنا بعد ما طابت مباشره ندير هذيك الشوكولا ونمشيها مليح كيما قلت لكم انا هنا زينتها بشويه كاوكاو تقريبا نص كاس الكاوكاو لازم يكون محمص وانت يجب تزيني وليلك اختياري الحاجة اللي عندك تقدر تزيني بها بشوية غوفرة ولا شوية جوز الهند ولا تدير لها يعني تستغني كامل على الشوكولات تدير لها شوية معجون تمشيها مليح وتزينيها كما رأيك حابه نعم مباشره رايحه نقطعها كيما قلت لكم التقطيع كل وحده كيفاش تحب تقطعها تقدري تقطيها مستطيلات ولا مثلثات والمسكوتشات تاعنا راهي واجده يعني صدقوني وصفه سهله اقتصاديه كيما شفتوا غير بزوج حبيبات بيض رايحين تتحصلوا على هاد السنيوه اللي راح تقطع لكم 24 حبه وشوفوش شحال تجي خفيفه نخياتي اذا عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم ما تخبخلوش عليا بالجيم والبارطاج والاشتراك باش يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين نبقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في وصفه واحده اخرى مع فيديو واحد اخر